Вони майже з, з, початку, з початку березня, навіть чи наприкінці лютого, самого, останні дні вже, вони були і стояли повсюду, по периметру, вони стояли, кругом стояли, стріляли так, що не можна було вдержатися. Люди з ума сходили, чоловік помер у нас з того краю наприкінці села. Ми просиділи з чоловіком у підвалі. Але ж у нас ще й скотина була, треба було ходити. І падали, коли вели ту скотину припинати, От. Коли, коли летіли оці остатки від ракет, коли вони вистрілювали, а вони, вони ось, ось, ось за селом вони стояли, ось туди стояли, туди, туди, вони везде стояли. Я з ними розмовляла стільки, я їм говорила, що ви зря сюди прийшли. Я навіть залишилася одна, один на один, їх багато, я одна залишилася там за селом. Ми їхали, в нас машина зламалася, і я одна з ними стояла і розмовляла. Ми вас освободімо. От, от чого ви нас освободите? От роботи, от життя, от всього, от цивілізації. У нас світла майже рік не було. Вони приїхали перший раз. Ховатися від наших. Наші, наші почали обстрілювати їх, і вони от, наприкінці села заїхали на огород за хатою і сховались. А там людина, він зараз помер, немає його. Душевна хвора людина. От. І ми пішли, я пішла перша, і за мною люди пішли. Пішли виганяти їх відтуди. Вони, да, вони недовольні були. Я кажу, у вас навіть світло, у вас така багата держава, у вас навіть світла немає. Не говоря, вже за газ. А в нас, дивіться, каже, яке маленьке село, в три десятки домов, і в нас, говорю, є і світло, і газ є. А вони, а вони йшли навстрічу нам. Оце ми, ми туди, я туди йшла, а вони вже навстрічу йшли, і ми там от з ними. Помитися ми хочемо. Каже, а ще чого ви хочете? Із-за вас у нас світла немає. А вода у нас тільки ж треба, щоб світло було, щоб достати воду. У нас води не було, нам не було що напитися, ми довгий час ніхто, нам не ні рус... русські, русські возили, але ж вони возили відрами оце відрами роздавали. Раз чи два щось вони оце привозили, а то ну, світла немає, води не накачаєш, діючих колодязів не було в нас. Проходили солдати, так, щоб стояли, а проїжджали проходили. Так, а круг, округ да, їх було багато, по посадках, весь. а в селі вони. Світу не було, почти год. Вот, да, вот світу. От, як з 24-го, може, неділі ще світ був і свята не було, аж в декабрі. Да? Ми от, у нас тут вигнали. вигнали, ми, ми тут уїхали. не були, ми в наших хатах жили, нас тут не було. Русські сказали, дали нам час, щоб ми тут вбрали. вбралися. Виїхав, поїхали. Хто в Кісерівку, хто в город, хто куди, бо тут бойові дії були, і нас отсюди. А вони в наших хатах тут що хотіли, робили. Ми через три місяці, коли вже їх вигнали, ми повернулися. Ми повернули. ні, ні, зараз слава Богу. Привозять, да, привозять хліб, все вистачає. світ, газ усе є. Привозять і хліб возять нам. І... Да, всього вистачає. Слава Богу, потрошки все, все дають. А а ми... — Як отримати? себе русські поводили тут? — ну як, п'яні їздили. Що я буду ще розповідати? Ви самі в інтернеті все бачили і самі все розуміють. Ну, вони приїхали тут. А. Ну, не знаю, я ще спав, був проснувся, сонний, нічого не розуміло. Пистолет в рот. — Злякався? — Ні, я нічого не зрозумів, просто бо я сонний був. Мило, що село в нас тіле залишилося. А якби вони тут стали ще, то тут би нічого не було. А приходи були, вон, пхати порозбивали людей. Двох чоловік у нас там вбило, розірвало приходи, аж на той вулиці. Казали, що ми освобождать вас приїхали. Сипались кассетні, дивились, наблюдали, стояли. Ми ось всю війну, оце от тут Топра, стояли і дивилися, як Со сторони благодатного, мирного, оце ми всю цю панораму наблюдали. Ми дивилися на ну, жах, просто жах. Не то, що от ну насправді дуже важко було на це все дивитися, як страждають наші хлопці справді, тому що вони били з усього на світі. Тут стільки артилерії було. Це ми, це ми між другою і третьою обороною. От ми посередині були. Там далі перша і друга.